Ми знаємо, щоб бути ефективним, треба планувати, організовувати себе. Планування допомагає більше встигати, більш оптимально використовувати свій час. Є різні підходи та методи і часто доводиться чути, що планування повинно бути гнучким. Для меди не завжди було зрозуміло, як впровадити гнучкість на практиці. От своїми ідеями, спостереженнями я хочу поділитись в цьому відео. Я не буду пропонувати конкретний метод або техніку для планування або тайм-менеджменту. Це просто особисті адаптовані напрацювання, які я для себе сформулювала. Далі докладно всіх вітаю і полетіли. На початку давайте домовимося, що ми зараз розглядаємо більш-менш такі стандартні ситуації, а не форс-мажор. Мається на увазі, що в нас немає сильного стресу, авралу в роботі, жорстких дедлайнів, стадії вигорання – це особисті випадки. І там може йти мова не про планування, а про елементарну допомогу та відпочинок. Отже, для мене завжди було питання, як знайти баланс, скільки справ планувати на день, на тиждень, щоб не запланувати зайвого, не планувати мало і як потім аналізувати свою ефективність. Коли ми завершуємо якесь завдання, справу, у нас приємні відчуття. Це нас стимулює, з'являється мотивація. Ще можна сказати, що у нас виробляється дофамін, гормон задоволення. Незавершені справи впливають на нас негативно. Річ у тім, що ми краще заповідовуємо те, що не зробили. Є такий ефект заїгарник на ім'я психологіні Блюмі Зейгарник. Відповідно до цього ефекту було помічено, що офіціанти в кафе чудово пам'ятають усі невиконані замовлення та миттєво забувають виконані. Провели низку експериментів, які підтвердили, що невиконані завдання, тобто відсутність логічного завершення справи, створюють певну напругу в у людській пам'яті. Ця напруга допомагає нам не забувати про свої потреби, а те, що в виконано, мозок забуває забуває, щоб не завантажувати свої ресурси. Тому незавершені справи завдають нам певних негативних емоцій та викликають тривожність. І тому у мене питання, скільки, як планувати, щоб це було оптимально, а не занадто, коли не встигаєш зробити більшість запланованого. Я ж не знаю, яким буде день, які будуть непередбачувані обставини, я не все контролюю виникає такий когнитивний дисонанс. Далі я хочу виділити два типи завдань, які для мене особисто складні щодо планування. І я покажу тут, як я тут впроваджую гнучкість. Перша група – це креативні або творчі завдання. Треба щось придумати, щось розробити. Для виконання тут потрібно, щоб прийшла муза, було натхнення, що говорять, що треба бути в стані потоку. Але все це не дуже можна узгодити з тайм-менеджментом і не зрозуміло, скільки часу на це це потрібно. Наприклад, я сиділа і цілу годину думала, створювала якусь ідею для макета, і ті результати, які в мене є, вони мені не подобаються. Я витратила час, чи можна це вважати результатом? Такі завдання дуже важко оцінювати, і коли не виходить щось тривалий час, вони сильно демотивують. Тобто може бути витрачений час, а от відчуття, що щось зроблено, його немає. Я трохи знайшла для себе гнучкий вихід робити декілька підходів. Наприклад, по 30 хвилин, якщо не пішло, відкладати і спробувати через деякий час. Сидіти і намагатися до упори, доки не вийде, це точно не спрацює. Як правило, за декілька підходів воно щось починає рухатись. Розумію, не завжди так можна, бо бувають дедлайни, тоді зовсім важко. Але якщо є можливість, я чітко не планую, коли буде завершено завдання і залишаю можливості, щоб можна було ось так відкладати. Напишіть речі в коментарях, можливо, у вас є ідеї, як ви плануєте такі творчі задачі. Далі, є такі завдання, які робляться періодично, але дуже тривалий час не відчувається результат. Наприклад, вивчання іноземної мови, освоєння якихось навичок, наприклад, той самий розвиток гнучкості тіла. Треба періодично, тривалий час виконувати вправи і може бути, що довго нічого не рухається з місця. Витрачається час, місяць, два йде... Але такого вагомого результату можна і не відчути. Треба мати терпіння. Можна сказати, що прогрес схожий на те, як наповнюють склянку води по одній краплі щодня. Уявляємо, що вода не випаровується, і так по краплі кожного дня відчутного наповнення треба чекати. Дуже довго не буде видно, що склянка все ж таки наповнюється. Тут вихід тільки один. Результатом, досягненням вважати сам процес. Я роблю, я не пропускаю, вже за це я молодець. Тобто не чекати результатів, а, скоріше, змінити критерій, що треба вважати результатом. І в цьому для мене якраз є така гнучкість. Якщо виходить, можна помічати дрібні покращення, маленькі успіхи. Тепер повернемося до питання, а як планувати, щоб не напланувати зайвого є таке красиве порівняння. У плануванні треба діяти як серфінгіст. У серфінгу гнучкість це основа. Треба чекати, нічого не робити, та Певний час, момент, ловити хвилю, а не боротися зі стихією. І кожна нова хвиля, вона буде новою, потрібно постійно підлаштовуватись. Коли ми плануємо, ми не можемо знати наперед та подивитись, яким буде день. Тому частина завдань її можна планувати олівцем. Це таке образно. Є список справ, те, що написано олівцем, можна витерти, видалити і не робити, переносити. Тобто на день плануються всі важливі термінові справи, і тут важливо бути реалістом. Якщо таких справ багато, то це врал, критична ситуація. Ми домовились, що таку ситуацію ми тут не розглядаємо, тут, скоріше, потрібна просто допомога. Так от, а частину завдань відносити до категорії «may be». «Буде час – зроблю». Таким чином можна проявляти ось ту саму гнучкість. А наступний крок – погляд назад. Він дуже важливий. В кінці дня подивитись, скільки всього зроблено. Це дуже важливо, оскільки мозок, як ми говорили раніше, не концентрується на завершених справах. І аналіз, аналіз зробленого інколи навіть може мотивувати, що я насправді молодець, стільки встиг зробити, а саме головне – Треба проаналізувати, а чи можна було за цей день зробити більше, чи можна було бути більш ефективним. Тобто аналіз, коли ми вже знаємо, яким був день. Тільки чесно собі відповісти, так чи ні. Зараз інтернет, соціальні мережі підкидують багато ідей про суперуспішних людей, які все встигають. Тому, коли відчуття, що зроблено дуже мало, навколо всі успішні, це може сильно демотивувати. Тому важливо робити оцінки з точки зору свого прожитого дня. І якщо зроблено достатньо, що можна було зробити в тих умовах, які є, то все добре. Тільки так ми можемо розібратися, що в планах було реальним, що зараз. І чи можна було зробити більше? Ще одна важлива річ. У нас у кожного є такий ресурс сила волі. Можна це уявити як батарея, заряджена на певний рівень. Це наша здатність до самоконтролю і самомотивації в різних життєвих ситуаціях. На силі волі ми виконуємо складні завдання, які, можливо, нам не подобаються. Так от. Перша важлива особливість – треба розуміти, що цей ресурс обмежений. Ми можемо планувати необмежену кількість завдань, де потрібна сила волі, але зробити зможемо тільки якусь частину. Їхати на силі волі весь день не вийде. А друга особливість, на яку, до речі, не часто звертають увагу – заряд цієї батареї завжди різний і залежить від різних факторів. Ми всі живі люди і піддаємося впливу зовнішніх обставин. Тому не варто розраховувати, що кожного дня ми зможемо виконувати однаковий обсяг складних завдань. Наша продуктивність в різні дні буде різною. І щоб все це враховувати, потрібна гнучкість у плануванні. Чи буває дуже корисним записувати всі ідеї, навіть дрібні там, дивні думки, що я хочу зробити, або просто згадали, що щось треба? як то треба прочитати статтю, пришити гудзик, щось не забути купити, якісь не дуже важливі дрібниці, їх завжди багато. Це корисна навичка, оскільки це розвантажує нашу оперативну пам'ять. Так зникає тривожність, бо список завжди можна переглянути. І це якраз може бути для планування олівцем буде часто наткнення або нагода, я зроблю. Якщо так не записувати і з'явиться час або нагода, ми про це можемо і не згадати. І такі ситуації, от, що можна було б зробити, інколи розчаровують. Отже, планування ліцен – це така гнучкість, або ще можна сказати образно, що всі плани вони пишуться на піску, а не висікаються на камені. Тому планування лівцем, воно дуже допомагає. Буде більше часу, я зароблю більше і обираю задачу, для якої от зараз є натхнення або зручна можливість. Особисто я використовую програму, додаток для планування от на тиждень, на місяць, на рік, але... Плани на день мені подобається все ж таки записувати, і я частину завдань пишу насправді олівцем. І планую багато, тобто записую всі ідеї, що спала на думку, що сьогодні можна зробити. Я свідомо олівцем планую багато. І для частини таких планів інколи знаходиться час, натхнення, настрій, інші переносяться або стають неактуальними. З досвіду творчі завдання займають більше часу, ніж я планую. Можливо уточнити, коли ми говоримо про планування, то ми виходимо ну, з якогось такого здорового глузду і не плануємо в стилі зробити ремонт за один день, написати за три дні дисертацію. В основі всього лежить здоровий глузд. Також ми розуміємо, що можуть бути непередбачувані обставини. Вони і в мирному житті, звісно, буваються, коли у нас повномасштабна війна в Україні, це дуже актуально. Є плани, але повітряна тривога, обстріл, відключення світла, все це може повністю зруйнувати плани на день. І можна нічого взагалі не встигнути. Це наша реальність, з якою приходиться жити. Так само може статися, що захворіли або погано себе почуваємо. Це все непередбачувані обставини. Тому ловимо хвилю відповідно до обставин. Напишіть, як ви плануєте і скільки ви встигаєте. Поділіться своїми ідеями в коментарях, буде цікаво. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Тут ми говоримо про те, як не притягнути зайве у своє життя. Ми продовжуємо триматись і віримо у нашу перемогу. Я вам дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.